Комунальні підприємства Запоріжжя працюють цілодобово, сказав Суспільному заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради Віктор Хоський. Вчора у нас чергування було 55 одиниць техніки та 77 працівників підприємств, які були задіяні, підприємства КПЛУАШ, «Елваш», КП «Зеленбуд» та КП «Титан». Вони виконували в ніч роботи по посипанню автошляхів. І сьогодні вранці ми приступили до посипці та очистки доріг, які нас ми називаємо так: перша, друга черга, основні черги, а потім третя, четверта черги. Це вже іншому порядку. У цьому році цей час ми сформували восьму колону. І ця восьма колона сім працює в кожному районі міста. На сім районів, сім колон. А це восьма додаткова, яка працювала проспект Соборна. Сьогодні о 13.00 розпочали чистити дороги міста від снігу, сказав Віктор Хоцький. За його словами, на автошляхах і тротуарах вночі та вранці висипали 650 тонн суміші. Віктор піщано-соляна суміш вона не дає снігу бути прилипати до асфальту, тому її перемішуємо і це будемо очищати. Ми над цим працюємо. Час техніка, яка у нас додаткова є техніка, ми завозимо із кар'єрів, відсів, для того, щоб у нас був достатній запас при можливих погіршеннях погодних умов. Цими вихідними внаслідок складних погодних умов у мережах ПАД «Запоріжжя Обленерго» сталося сім технологічних що спричинили значні перерви в електропостачанні. Два з них були у місті Запоріжжя, решта у Вільнянських, Чернігівських, Бердянських та Кам'янсько-Дніпровських мережах. На сьогоднішній ранок в світі порушення усунуті, енергопостачання відновлено. З огляду на те, що негода не вщухає, всі аварійно-ремонтні бригади ПАД «Запоріжжя обленерго» працюють у посиленому режимі, аби за необхідності оперативно та у максимально стислі терміни відновити енергопостачання, якщо стихія його порушення. Станом на 16.00 рятувальники надавали допомогу на автошляхах області через нагоду. Так, з 6 до 16.00 24 січня підрозділи ДСНС здійснили три виїзди для надання допомоги водіям на автошляхах області. Так, у місті Васильівка, Пологівському та Бердянському районах наші співробітники витягнули на проїжджу частину дороги, два легкових автомобілі та одну вантажівку. За вказаний проміжок часу підрозділи ДСНС надали допомогу трьом людям. Всього для надання допомоги від ГУДСНС залучались три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Як розповіла Суспільному заступниця начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна, сьогодні о 8-й ранку в області випало від 4 до 15 сантиметрів снігу. Найбільше на півдні, зокрема у Бридянську. Продовж сьогоднішнього дня та наступної ночі ще очікується випадіння снігу. В день 25 січня лише місцями буде невеличкий сніг. Тобто остаточні такі явища після проходження атмосферного фронту. І опади з 26-го, 27 січня. Температура протягом найближчих 3 діб очікується вночі 5-10 морозу, денна температура буде складати 2-7 морозу. І 28 січня знову ж таки погіршення погодних умов, пов'язане з виходом чергового циклону. Це знову таки буде сніг, мокрий сніг та підвищення температури вже 29 січня. Невеличке підвищення температури. Денна температура буде складати біля нуля, а вночі від нуля до п'яти морозу. За словами Олександра Сичова, Державне підприємство Служби автомобільних доріг повідомляє, що рух транспорту на автошляхах області не перекритий. Герман Дубінін, Олег Стергунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.